اوكي بدينا تصوير يلا يا عيال من زمان ما صورت الله يستر والله توتر ألف والله توتر ألف يا جماعة والله صلوا على النبي اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقطعنا اليوم يا جماعة راح يكون مقطع من لعبة فورتنايت فقبل لا نبدأ لا تنسون الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وأعطونا أحلى لايك واشتركوا في القناة إذا ما أنتم مشتركين وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد طبعا يا جماعة أنا جالس أبث في قناتي الثانية وفي نفس الوقت قاعد أحاول أصور مقطع وكذا يعني وإن شاء الله أنا يعجبكم المقطع حطوا لايك على الجهد اللي أنا جالس أسويه أوكي دقيقة آه يلا يلا حول حول على طول فورتنايت سريع آه اوكي يا جماعه آه مثل ما انتم شايفين هنا الناس قدام ما ادري ايش يوم زحمه طبعا ايش رايكم بوضع المايك الجديد وضعيه المايك الجديده طبعا ما تغير ولا شيء بس اللهم اني بعت البوب فلتر يا عيال الكبير ذاك الدائري اللي كان هنا بعته وميلت المايك عشان يكون اوضح يعني ما ادري اذا الصوت واضح اكتبوا لي في الكومنتات وان شاء الله ان المقطع يعجبكم وجوده المقاطع الجايه راح تكون جلد يا حبيبي باذن الله تعجبكم يلا يلا انا جاي السلام عليكم السلام عليكم يلا اتكي معكم يا عيال، ايش السالفة؟ ماي جاد يا عيال، شايفين فوق؟ عموما يا جماعة الخير ما بقي إلا ثلاث دقائق أو تقريبا دقيقة، لا يب ثلاث دقائق الحين، كلنا بانتظار الحدث فااا يا جماعة كيف حالكم؟ يلا. ايش فيهم ذول؟ والله مروقين ألف ما يبغوني أخرب عليهم المتعة أبدا. العيال مروقين هنا خلوني أتكي معكم بالكرسي. يلا يلا بسم الله نحن بانتظار الحدث، الوقت يا جماعة الخير ما ادري ايش فيه كذا قاعد يتغير، أو أكيد أكيد بيبدأ الحدث الحين يا عيال، طبعاً على فكرة لفلي 200 فـ يا لفلي 200 وجبت كل شيء وبإذن الله راح تشوفون مقطع نلعب فيه بسكن سوبر وبنسوي أشياء مرة كثيرة يعني، عندي أفكار في راسي والله ودي أسويها، لكن هلا هلا والله هلا والله باقي بس دقيقة واحدة ويبدأ الحدث يا جماعة الخير oh. مرة ثانية مرة ثانية قاعد تعيد الكلام خلاص اسكتي. اوه ليش قاعد تبكي؟ والله ان كله بسبتك كله بسبتك والله كله بسبتك لا تبكين لا لا تبكين انت كل السبب وراك انت لا لا ما لا لا لا لا ما تبكين ما تبكين معليش معليش ما تبكين, ما ليش. ما ليش. ما تبكين. <تصفيق> انت مخططة شريرة يعني انت كل البلا راس البلا فيك انت انت الدكتورة شلون صح؟ ايوه ايوه ايوه انا عارف إن من اول انتي راس البلا. لا وصخ هذه قليله تعتب دكتور سلون معليش. اوكي عيال باقي عشرين ثانيه 20 ثانيه باقي 20 ثانيه ليتس جو انقلع يلا خمي باقي ثانيه يا عيال 10 9 8 7 6 5 3 2 1 صفر اوه علامه تحذير. اوكي خلنا نقزينا. خلنا نقزينا. نشوف علامه تحذير نو... ايش فيه؟ اختفت علامة التحذير <تصفيق> لا لا يا عيال تسحبني المركبة الام تسحبني المركبة الام لا لا يا القهر الله يقطع بالقهر بس ما ادري ما ادري ما ادري دقيقة خلينا نشوف ناخذ ناخذ طلع اخيرة على المدينة <تصفيق> مع السلامة الله يحفظك يا مدينة آه الله يقلعك يا مدينة ان شاء الله يرجع لنا الماب القديم تكفون الماب القديم نبغى الماب القديم يقولون يردون تلتت ما ندري الكلام ذا صحيح ولا خاطئ والله ما ادري والبتل باس الجاي يقولون مره حماسي فانا متحمس الإشي اللي راح يكون في البتل باس الجاي. بسم الله ليتس جوووو دخلناه دخلناه يا اما نفس المركبه العاديه ما في شيء مميز طيب. اوكي ابدا التجربه، مش السالفه؟ شوفوا هذول كلهم محبوسين زيي. اوكي وات؟ اوه oh. لم يسلحوكم والقوات في كل مكان. يبدو ما س... كشفونا. عثرت على الغرفه التي بها قنابل. ساخرجكم من هنا بعد ان تمر هذه الدوريات. اوكي حلو حلو. اوكي يا عيال؟ حلو. حسنا اذهبوا ليس لدينا وقت. يلا يلا. يلا يلا من هنا من هنا. ايش في هنا؟ ورا. اوكي ما في شيء. يلا يلا بسرعه بسرعه اركض اركض يا عيال اركضوا خلينا نركض. تودوا يلا يلا. يلا اشتغلي شغلك اوكي يلا يلا مالك مالك لو كشفته لا انا مالك مالك يلا يلا بسرعه بسرعه اركض يا عيال اركض اركض اركض اركض حسنا لقد ذهبوا انقفوا. يلا يلا اوكي يا ساتر يا اخوان اوكي الفتح افتح الباب هيا. يلا يلا يلا يلا ماشي ماشي ماشي ليتس ماشي هيا بنا هي يبينه هي يبينه. إذا بأسرع ما يمكن. يلا يلا بسرعة بسرعة بسرعة. يا عيال والله ذكرني براتش تاند كلانك. والله ذكرني براتش تاند كلانك اللي يعرف لعبة راتش تاند كلانك بيعرف الجسر ده. ارضكو، تلت تحرك. بسرعة أركض ركضي أنت يا أختي ما بسرعه سرعة. احذر. أوه ماي جاد دقيقة إيه. هذا يتحرك. لا لا لا لا. إيش نسوي يا عيال؟ يمكن القروشه وين نروح طيب, طيب؟ وين نروح؟ طيب وين نروح يا عيال؟ تقرشنا طيب، علمينا وين نروح طيب؟ اوكي دقيقة. اوكي يلا يلا خذي راحتك. حلو حلو. وين وين؟ اوكي. اوكي فتح ذا؟ فتح ذا الباب؟ فتح ذا الباب يا عيال، خل نشوف. هذا بتخطي دورياتهم. اوكي اوكي يلا يلا يلا سريع سريع سريع سريع سريع سريع سريع اندونيسيا وحش اندونيسيا اوكي بنطلع يا بنطلع خير لا لا ان شاء الله ما في مشاكل اوب اوب اوب قاعدين نتدمج لا لا لا لا وسع انت وايش ذا الحشره يا نفس راج عند كلانك يا عيال اسكت الله يرحم والديك الله يرحم والديك اسكت وروقنا اه <تصفيق> سكر راسي فوق <تصفيق> انتقل الان كونوا اوكي اوكي, أوكي مالك يلا يلا يلا يا اوكي يمين ولا يسار يمين درب الغانمين يا حبيبي مع الظهر كله واحد يلا يلا, يلا, يلا نمشي اوه شوفوا هنا في ناس اه دول. اوكي شوفوا هنا البيوت البيوت كثيره شو قاعد تسوون دوله هنا ايش قاعد تسوون دوله هنا <تصفيق> اوكي اوكي شوفوا شوفوا هناك, هناك هناك هناك الداهيه وهنا البليه يا ساتر اكيد هنا في شيء صح لا لا ما يمديني اروح اوه ادخلوا الاختطاف يا عيال في مكانها حلو حلو شوف الماب يا عيال لا الماب انشل كامل خلاص بيودع انا والله كلهم قاعد المنظر كذا يا عيال يحزن احس بس برضو مستانس خلي يردوا لنا الماب القديم اي والله نفتك من ذا الماب يا شيخ الكئيب ايش سالفته هذه ما تكلمت شوفوا الما المكان هنا يا عيال من طرفي. أبقل حقائب من اوكي اية قنابل طيب اي قناة طيب اي دقيقه حسنا سابدا تسلسل التسليح اوكي يلا احنا بانتظارك يلا يلا أوه لا يكون ماذا يحدث لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا ابقوا هذا الله يا قدمي رجع ظننا انه فقد الى الابد والله صدق اخر مره كاد ان يدمر الجزيره انا المكعب. والله زمان يا جماعه والله زمان لازم زمان. الف اوكي والله رسمنا المكعب. اوكي نايس جوي جوي جوي جوي جوي جوي جوي اوكي اوكي وبعدين احنا جالسين بس نسكع زي الاغبياء كذا ما احنا دارين ايش السالفه أوب أوب أوب أوب. اوه لا يقول بينفجر بينفجر بينفجر ولا ايش؟ ايش؟ حسنا بحاجة إلى ضرب هذا الشيء بالقوة طيب نضرب بعيني ولا كيف؟ احنا اوف اوف اوف اوف اوف نضرب بعيني كذا هذا اللي قصدكم اوكي يلا يلا اوكي اوكي اوه ماي جاد لا لا لا لا ماتوا كثير يا ساتر اوه والله ماتوا كثير يا عيال ايش توجهوا لنوافذ. عادنا اي يلا يلا, يلا, يلا. والله ماتوا كثير. وين راح تسلسل جيد. Oh my God لا بينفجر بينفجر لا انتهينا اه بغيتي دقيقتين اوكي اوكي يقوم بدوركم الان علي القيام بدوري اما حنا اشرار يا عيال فيها الاسلحه بشكل ما حنا شرار يا جماعه لا للوطن ليس اذا كانت هناك فرصه لهذا الشيء ان يعود الى الجزيرة حتى شوفوا المكعب لونه اسود علم علم وانتهى علم وانتهى يا دكتور اسوان اوه شوفوا المكعب المكعب ايش فيه الو المكعب يا عيال اوكي شو بالمكعب كذا يعني قاعد يستعيد طاقته يعني عشان بيفجر المكان يعني وبيفجرنا معاه ولا وش السالفه اوه ها مربى اوكي طيب اوه ماي جاد نايس صار المكعب ازرق من بنفسجي اللي ازرق قالوا والله جوي اوه اوكي لا تقول لي بينفجر الماب خلاص والله قاعد والله قاعد ينزل, ينزل مكان اوه شو السالفه ها احنا طالعين فوق انا كنت احس بنازلين تحتك شوفوا الماب شوفوا الماب خلاص برا برا سنعود الى الوطن على قولتهم سنعود الى الوطن يا جماعه لا تقولوا لي الوطن اللي هو الماب القديم <تصفيق> الحمد لله <تصفيق> اوكي لا شوفوا المكان الاسود من, من فوق يا ساتر يا عيال هذا هذا داخل مركب الام لهذه الدرجه هي كبيره يا ساتر يا عيال او ماي جاد دقيقه في مركبه ثانيه ام لا لا لا لا ايش في ايش في ايش في الحين هي. اوكي مرت من فوقنا يعني حلو حلو لا يا عيال شوفوا شوفوا المركب الآن فين بتروح. شوفوا كيف. اوه ماي جاد، أو في أكثر مركب، oh, شوفوا لبرون. المكعب يشتحل. هذا المكعب حق الأزرق وهذا المكعب البنفسجي. في مكعب ثاني يعني. 15، 14، 13، 12، احتاج شوف 10، 9، ماي oh جاد، 8، 7، 6، يا ساتر، 5، 4، وبوم يا حبيبي يا ساتر يا ساتر يا عيال ودع الباب ودع يا عيون ايش فيه؟ الله نايس الله مع السلامة الله اللي اوه والله شطفنا الازرق ودعت المركبة لو اللي عند الدجاجة هي؟ اوه ماي جاد لا مع السلامة الحطام حق المركبة يا ساتر هذا كل شيء اوف اوف اوف اوف مم. انضرب خوزيه ضرب من المركبه طاح عليه الحطام يا ساتر اوه oh ماي جاد ايش صار ايش فيه الشاشه السوداء قلبت ايش بس الشاشه الو هي لا يكون علق اوكي اوكي الحمد لله شو اوكي okay. يتبع ها في الموسم ثمانية الموسم الثامن ليتس جو بيبدا ب ساعه أما خلاص يا عيال أعتقد انتهى